Tere, minu nimi on Mark Minn. Ma olen juba selles ülikoolis töötanud juba üle 50 aasta ja eks ma olen selle ajaga ühteist ka ära teinud siin. mitte ainult teaduses, vaid ka olen suutnud natuke pared asjad viia praktikasse, eriti just meditsiini, eriti just inimse tervise heaks töötavatesse vahenditesse. Noh, nagu olgu siin südamestimulaatorid, Olgu siin sensorid inimese kardiovaskulaarsüsteemi uurimiseks või siis viimasel ajal näete tark jalutuskepp, millega saame abistada inimesi, kellel on Parkinsoni tõve diagnoos. Ja nüüd ma ütleks, et tõepoolest, kui te olete jõudnud kätte saanud head teadustulemused, siis oleks mõistlik neid püüda rakendada teatud majandusarudes või, või meditsiinis või transportis ükskõikus kohal, mida, mis on inimesele vajalik. Mina sattusin siis meditsiini peale ja püüdke nad võib ära patenteerida ja siis viia ka tootmiseni ja selle tulemusena saate, endale hea enesetunde ja rahulduse, et näed, Mind oli ikka siin maailmas vaja ja mis veel tavaliselt sellega kaasneb ka natukene raha juurde siginemine sinu taskutesse ja, ja, ja ka ülikooli laborite juurde. Samuti uued vahendid, uued võimalused, uued, uued võimalused uueks tööks meie ülikooli laborites.